Bon dia a tothom i molt benvinguts a aquesta jornada de dinamització de la Internet social. Per nosaltres és molt important que estigueu aquí i ens fa molta il·lusió perquè no deixem de ser un puntic de de la xarxa de punts TIC de Catalunya. Per nosaltres, els Punt TIC, i nosaltres com a, com a tal, eh, creiem que som claus en la dinamització de la de internet social. Eh, formem part del teixit territorial i, per tant, l'impacte de les nostres activitats en el territori és molt important. Eh, nosaltres, eh, només en un any, a Barcelona, estem atenent a més de 70.000 usuaris. Això és una xifra bastant significativa. A Aquest tipus de jornades fan èmfasi recordar que l'element TIC segueix sent molt important. És cert que en, les, en el jo crec que ha desaparegut una mica del focus polític la paraula TIC, eh? i no se'n parla tant, però jo crec que tots tenim molt interioritzat la importància que té la capacitació tecnològica en un moment de crisi en el qual eh, molts professionals i moltes persones que estan en recerca de feina en canvi professional requereixen de coneixements TIC molt més eh, avançats dels que en aquests moments eh, disposen. Els punts TIC són per, pel govern de Catalunya, pels ajuntaments i pel territori eh, una eina molt important. Tots coneixeu que eh, quan l'administració més propera està al ciutadà, més soluciona els seus problemes i més els l'escolta. En moment de crisi, en moment on hi ha un, un gran problema d'atur, la xarxa puntic, els punts òmnia, eh, la gent que està tocant el peu del territori, aquests més de 700 punts que tenim, moltes vegades ho comentem amb el Ricard, tenim una xarxa molt potent de gent que treballa, de gent que està al costat de de, del poble, de cada un de les ciutats i de pobles de Catalunya, amb més de 400 pobles i viles i ciutats que ho tenen. I que, per tant, en moments com aquests, és molt important aquesta col·laboració entre Direcció General de Telemonicacions, Benestar Social i, eh, i els ajuntaments, que són els que al final estan aguantant eh, i estan fent tirar endavant eh, aquests punts TIC. Penseu que de tota la xarxa de telecentres que existeix en l'àmbit de l'Estat, l'únic lloc que és sostenible, que funciona i que té un rendiment realment envers el territori, envers la gent que necessita, és només a Catalunya. Uh, I ara complim deu anys, complim deu anys d'aquesta xarxa que ha servit per dinamitzar, per dinamitzar tota aquesta gent que està treballant cada dia Uh, pues, amb aquests temes no? d'acostament en temes d'ocupació d'inserció en, en els àmbits socials d'acostament de la immigració i per tant el que voldria des d'aquesta de tribuna és felicitar i felicitar-nos tots plegats d'aquests 10 anys de la xarxa Puntic que realment ha uh, fet i està fent una gran feina i que la necessitem uh, res més, només animar-vos a tots vosaltres a que una jornada com avui serveixi per nodrir encara de més continguts aquesta xarxa tan important que tenim, que funciona, que seguirà funcionant i que, malgrat les dificultats econòmiques, pressupostàries i del moment, seguirà funcionant i farem tot l'esforç que faci falta perquè aquesta xarxa no pari mai. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Tinc el plaer de donar-vos la benvinguda des de l'oficina tècnica de Puntic, i us presento dues aplicacions avui tecnològiques molt petites uh, tinc dues petites aplicacions que volen ser una petita mostra de bones pràctiques de bons exemples de com fa la xarxa Puntic i com passa a la xarxa Puntic la transformació tecnològica un canvi tecnològic, petits reptes que afrontem en el dia a dia la realitat avui dia a la xarxa Puntic ens mostra que la realitat és mòbil venim d'un passat de sobre, de sobretaula, de sobretaula, de portàtils, hi ha els portàtils crans que tots coneixem. Doncs, aquesta realitat, diguem-ne, s'està transformant i ens ha arribat avui dia ja la mobilitat TIC. Les estadístiques, per exemple, sobre Catalunya diuen que el 93% de les persones a Catalunya de 14 entre 14 i 74 anys Tenen un mòbil, fan servir un mòbil en el seu dia a dia. I d'aquestes persones, un 56% navega amb el seu mòbil per internet. Els usos de smartphones de tots aquests mòbils que ens permeten navegar per internet només enfocar dos temes molt importants. Per una banda, s'utilitza que han demostrat estadístiques i dem demostrat enquestes de persones que els fan servir, s'utilitza per localitzar per localitzar una botiga al costat, un restaurant, un parc, una cosa concret que busca una necessitat molt concreta de la persona. I per l'altra banda se cerca proximitat, alguna cosa a prop meu. Llavors, Des d'aquest punt de vista hem enfocat a, a l'oficina tècnica de Puntic a, a l'ús del nostre portal web i les prestacions tecnològiques i les funcionalitats que avui dia té per poder eh, incorporar a l'ús mòbil i hem arribat a una cosa molt senzilla que és instal·lar, poder instal·lar-se al seu mòbil una petita aplicació que et porta a Puntic al portal web de Puntic i els continguts que publiquem entre tots al teu mòbil Llavors, el que hem fet és una cosa molt senzilla, un petit aplicatiu que us podeu descarregar. Si entreu a la pàgina web de Puntic trobeu l'enllaç per descarregar-ho, també ho teniu al programa avui amb un codi QR. us podeu descarregar i instal·lar-vos aquest aplicatiu. Us porten les notícies i informació d'actualitat al vostre mòbil. L'altra banda ja és una mica més experimental, que és... Uh, i fer servir realitat augmentada en el context punt-tic. Apropa les persones cap al punt-tic. Per apropa les persones cap a punt-tic? Perquè facilita, per una banda, cercar el punt que tens més proper i, a la vegada, accedir a aquest punt accedir en sentit que tinc, tots coneixem Google Maps. Llavors, et facilita, amb dos clics, que tinguis el mapa de l'andeu i puguis buscar doncs, el transport públic per arribar a aquest punt o per cotxe, com arribo jo a aquest punt tic. Veureu que és un matxembrat, una fusió de diferents tecnologies. Nosaltres no som grans inventors de la tecnologia, agafem el que ens arriba de tecnologia i intentem fer una bona combinació i una bona adaptació de la tecnologia. El nostra repte és ampliar aquesta informació que obrim que oferim amb aquest aplicatiu ha afegit dades de formació, notícies publicades, activitats que porta Carapuntic. diguem la l'agenda de Carapuntic incorporada també en aquest aplicatiu de realitat augmentada. Llavors, quatre cosetes tecnològiques, de moment és una implementació amb Android. L'hem pogut fer gràcies a un motor de realitat augmentada publicat sota codi Iura i en col·laboració amb dos projectes amb cap per una banda i amb apunta per l'altra banda. I, per tercer i element qualitatiu d'aquesta eina, eh, fem servir les dades de la web de Puntic. I això és una crida a tots vosaltres que treballeu o col·laboreu amb un Puntic, de publicar, d'enviar-nos, d'actualitzar les dades que teniu al, al portal de Puntic, fer-ho servir tot el que podeu perquè això, aquesta informació arriba a les persones que utilitzen aquest aplicatiu i us troben i troben la informació a la vegada sobre el vostre punti. I agrair sobretot la participació en aquest projecte a dues tirats. Per una banda, CatTroid, la comunitat catalana d'Android i per l'altra banda, Apunta, que ha facilitat aquest meravellós motor publicat sota Codi Llura. Gràcies.